Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Εσχύλου πέρσε. Ω τώρα στέκομαι βουβή, άναυδη από τη συμφορά. Κι άχνα δεν βγάζω η δύστοιχη. Γιατί τα πάθη τούτα το κάθε μέτρο ξεπερνούν τόσο που δεν αντέχω. Ούτε μια λέξη πια να πω γι' αυτά ή να ρωτήσω. Μα ειναι ανάγκη οι άνθρωποι να υπομένουν τα δεινά... όταν τα φέρνουν οι θεοί. Και εσύ κάνε κουράγιο. Ξεδίπλωσε στα μάτια μας τη συμφορά μας... όσο και πληγώνει η θύμηση. Και πες μας ένα ένα... ποιος σώθηκε... και ποιον εμείς θα πρέπει να πενθούμε. Ποιον αρχηγό μας που ενώ είχε ταχθεί για να κρατάει το σκύπτρο μες το στράτευμα... τώρα με το χαμό του... Άφησε τους στρατιώτες του ερημούς και ορφανούς. Ο Ξέρξης σου, ο ίδιος ζει, βλέπει το φως του ήλιου. Α, τι μεγάλο μου φέρες φως μέσα στο παλάτι μου. Και πια να βγήλαν τη, μετά από νύχτα σκοτεινή. Ο Αρτεμβάρης που οριζε δέκα χιλιάδες υπηκό, νεκρός στι σκληρέ ακτές των σηλεινιών. Με δόρειο χιλίαρχος δαδάκης πληγωμένος πέφτει από το καράβι του με πίδημα ελαφρό και ο τεν αγώνας ο άρχοντας γέννημα των βακτρίων Στο θαλασσόδαρτο νησί του Αίαντα τα πλανιέται Ο αρσάμις κι ο λίλεος μαζί τους κι ο αργίστης κι οι τρεις Χτυπιούνται άψυχοι στην ξέρα τη σκληρή ολόγυρα από τον νησί που τρέφει περιστέρια Ο αρκτέας που γιτόνευε με τις πηγές του νήλου ο Αδεύη και πλάι του τρίτο ο Ασπυροφόρο Φαρνούχο έπεσαν και αυτοί από το καράβι το ίδιο. Ο Μάταλο, μύριον ανδρών, αφέντησε από τη Χρύσα πέφτοντα, βρέχει την πυκνή κατάμαυρη γενιάδα κόκκινη με στο αίμα του, καθώ σε βαφή. Ο Μάγο Άραβο μαζί και ο Βάχτριο αρτάμις που είχε στην εξουσία του τριάντα άλογα, φύγαν για τη σκληρή τη γη και βρήκαν μαύρο μνήμα. Ο Αμφιστρέας πακούραστα το δόρι του κινούσε. Ο Άμιστρης, ο Αριόμαρδος, το παλικάρι που φέρεσε πένθος τη Άρδη, και μαζί ο Μίσιο ο Σισάμις, ο Θάριβη, το γέννημα τη Λύρνα, άντρα όμορφο που ήταν αφέντη και αρχηγός σε πεντακόσια πλοία. Νεκροί πέσαν οι δυστυχοί, κι άδοξο τέλος είχαν. Και ο πρώτο στην παλικαριά τη των κυλίκων, ο που δώσε άμετρο κόπο στου εχθρού, μονάχα αυτό έχει χαρθεί με για του ηγέτε του στρατού, τόσα είχα να σου πω. Και από τα πολλά μας τα δεινά, λίγα σου λέω μόνο. Αλλή μόνο. Τι συμφορέ, τι πιο φρεχτέ, ακούω. Όνειδο για του Πέρσε, μα, θρίνο και μυρολόι. Μαγείρνα πάλι στην αρχή και απάντησέ μου τούτο. Πόσα ήταν τα ελληνικά καράβια και τολμήσαν να χτυπηθούν στη θάλασσα με το δικό μα στόλο. και απάνω του να στρέψουν με θάρρο τα έμβολα του. Αν ήταν από τον αριθμό των καραβιών, να ξέρει. Η νίκη θα ήταν με εμά. Γιατί τα πλοία όλα που είχαν οι Έλληνε εκεί έφταναν τα 300, χωρί από τούτα πρόσθεσε και ακόμα δέκα διαλεχτά. Ενώ απ' την άλλη τη μεριά, και αυτό το ξέρω ο χίλια καράβια έφερνε ο σου μαζί του και άλλα 207 σκαριά ασύγκριτα στο τρέξιμο. Αυτή είναι η αναλογία. Νομίζει πω τη μάχη τη χάσαμε εξαιτία τη. Όχι! Μα κάποιο δαίμονα! Μα δρίμαξε έτσι το στρατό, βαρένοντα τη ζυγαριά μονάχα προ τη μια μεριά χωρί ισορροπία. Οι Θεοί τη σώζουν πάντοτε την πόλη τη παλάδα. Και μένει ακόμα πόρθητη η πόλη τη Αθήνα. Ναι, όσο ζουν οι άντρε, πιο βέβαιο κάστρο δεν υπάρχει. Την αυμαχία πώ άρχισε. Για πε μα, και ποιοι πρωτάρχησαν τη μάχη, Τα χαϊέλινε, ή ο δικό μου γιο γεμάτο κάθχημα για τα πολλά καράβια του. Δε Όλα τα πάθη μα τα άρχισε ένα θεό. Κακό ή έκθηκη τη, ποιο ξέρει που δε φάνηκε. Γιατί από το στρατό των Αθηναίων μα ήρθε κάποιο Έλληνα και είπε στον Ξέρξη το παιδί σου τα λόγια αυτά. Πω τάχα όταν θα πέσει η σκοτεινιά τη Μαύρη Νύχτα οι Έλληνε δεν θα προσμένουν πια. Και πω θα ορμήσουν στου πάγκου των καραβιών για να σωθούν με μυστική φυγή όπου ο καθένα του μπορεί. Κι αυτό μη βάζοντας τον ούτε το δόλο του ελληνα, μη το φθόνο των θεών, Μόλις τα ακούει, στους νάβαρχους όλους αμέσως δίνει αυτή την προσταγή. Όταν θα πάψει ο ήλιος πια μαχτίδε να πυρώνει τη γη, και κατεβεί με στον εθέρα η σκοτεινιά, να τάξουνε σε τρεις σειρέ το στήφος των σκαριών τους, να φράξουν όλα τα στενά και τα βουερά περάσματα, και το νησί του αίαντα, να ζώσουν με άλλα πλοία, γιατί του λέει, οι Έλληνε, αν τύχηκε και γλιτώναν το χάρο και έβρισκαν κρυφό δρόμο με τα καράβια, έτσι κι αλλιώ θα χάναν την κεφαλή του όλοι. Έτσι του είπε, κι ήταν πάλι γεμάτο θάρρο, που να ξέρα τι του είχαν γραμμένο του οι Θεοί. Και τότε, οι άντρε ρίχτηκαν και τίμαζαν το δείπνο, πειθαρχημένα και ήρεμα, χωρί βιασύνη. Οι ναύτε πιάσαν και δέναν τα κουπιά πάνω στου στέρεου του καρμού. Και όταν το φέγκο χάθηκε του ήλιο. Και το σούρου που έπεφτε αργά στο πλοίο του πήγε να πάρει θέση καθίσα από τους οπλίτε μας και κάθε κοπηλά τη. Και η μια γραμμή του καραβιού παρακινεί την άλλη, και ταξιδεύουν στη σειρά που είχε καθένας οριστεί. Και ολονυχτή η ναύαρχη κρατάνε στο τιμόνι όλο το πλήθος των αυτών. Και η νύχτα ωστόσο προχωρεί, μα οι Έλληνε στη μυστική φυγή ακόμα να ρηχτούν. Και όταν η μέρα ολόφενγκ με τα λευκά άλογα, τη γη, Τότε πιάσαν τραγούδι, ήρθε πρώτα τους Έλληνε κάποια βοή, και αντίχησαν συνάμα οι βράχοι του νησιού. Και τους βαρβάρους όλους του πιάνει ο φόβος που έπεσαν έξω σε ό,τι πρόσμεναν. Γιατί δεν ήταν για φυγή το θριαμβικό τραγούδι που ψάλαν τότε οι Έλληνε, μα να ρεχτούν στη μάχη με λεβενδιά Και η σάλπιγγα όλα τα φλόγιζε παντού. Και αμέσω με το πρόσταγμα χτυπούν την άρμη τη βαθιά και με ένα ρόχθο και ρυθμό βυθίζουν τα κουπιά τους, ώσπου το σε λίγο αντίκριμας προβάλλουν όλοι καθαρά. Πρώτα το κέρας το δεξί πρόβενε μπρος μετάξει, κι ακολουθούσε ο ο στόλος τους κατοπί, κι άκουγες μια τρανή κραυγή. Ο παιδας Ελλήνων, είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε γυναίκα, γυναίκας, θεόντε πατρώον, θήκαστε προγόνων, νύνη υπερπάντων αγών, και από τη μεριά μα! Μια βοή σε περσική λαλιά του απαντούσε, αλλά καιρό πιαδεμένοι διόλου κι και να άλλο χτυπάει το χάλκινο εμβολό του. Και εκείνο που πρωτάρχησε ήταν καράβι ελληνικό, και σύντριψε τα ακρόπνυμα κάποιου καριού από τη φινίκη. Αλλά κοιτάνε να ρηχτούν στα άλλα τα πλοία. Στην αρχή ο ποταμό του στόλου μας γερά κρατάει. Μα καθώ πλήθο καράβια στο στενό μαζεύονται. Βοήθεια δεν είναι να προσμένεις πια. Χτυπιούνται μεταξύ του με τα χαλκόστομα έμβολα, σπάνε κομμάτια τα κουπιά και ολό γυρά μας. Αγγλειός, τα ελληνικά καράβια χτυπούν με τέχνη, ανάσκελα γυρίζουν τα σκάφη. το πέρα η θάλασσα. Πίζει και γίνεται άφαντη η τα ναυάγια τα πολλάκια αντρών το φωνικό και πλημμυρούν με πτώματα οι ακτέ και οι βράχοι γύρω. Κι όσα καράβια απόμειναν του στόλου των βαρβάρων τωρα καθένα ρίχνεται στην άταχτη φυγή, και εκείνοι σαν σωρούς ψαριών, μέσα στο δίχτυμα στυπούν, βαρούν με θρύψαλα κουπιών, κομμάτια από ναυάγια, κραυγιές θριάμβου και μαζί βόγγι δώνουν το πέλαγο, ώσπου το μάτι της νυχτιάς ήρθε να βάλει τέλος. Και δέκα μέρες στη σειρά και αν σου μιλούσα, πάλι δεν θα μπορούσα να σου πω το πλήθο των δεινών μας. Γιατί να ξέρεις, άνθρωποι τόσο πολύος ω τώρα... Ποτέ δεν σκοτωθήκανε σε μία μονάχα μέρα. Ah, Α, τι μεγάλο ξέσπασε το πέλαγο τη συμφοράς στους Πέρσες... Και σ' ολόκληρο το γένος των βαρβάρων. Κι όμως να ξέρεις, ως εδώ δεν έχω φτάσει ακόμα ότε στη μέση... Έπειτα... Τέτοια μας ήρθε συμφορά που δυο φορές τη ζυγαριά βάρυνε παραπάνω. Ποια μοίρα πιο σκληρή από αυτήν μπορεί να γίνει. Πε μα, ποιο να είναι πάλι το κακό που βρήκε το στρατό μας. και όπως μας λες τη ζυγαριά βάρυνε παραπάνω. Όσοι ήταν απ' τους Πέρσες μας οι πιο γεροί και οι πιο τρανή. Η πρώτη στην παλικαριά οι αρχοντογεννημένοι. Και η πιο πιστοί παντοτινά στο βασιλιά μας όλοι. Βρήκανε θάνατο φρικτό και χανάδοξο τέλος. Ου, ου, ου, ου. Εγώ η δυστυχία. Φίλη, τη μαύρη συμφορά. Πε μα, αυτούς αντιλογεί θάνατο τους σε βρήκε. Εκεί στη Σαλαμίνα μπρο βρίσκεται ένα μικρό νησί όπου τα πλοία δύσκολα μπορούν να αράξουν. και ο Θεός ο Πάνας, φίλο του χορού, συχνάζει στα κροιάλια. Εκεί λοιπόν ο ξέρξη σου του στέλνει αυτού για να μπορούν πρώτα να αποτελειώνουν πράγμα εύκολο του Έλληνε όσοι θα να βαγείο στο νησάκι, και ύστερα να σώζουν και του άντρε μα απ' τα στενά τη θάλασσα. Κι όμω ο γιο σου πρόβλεψε το μέλλον σφαλερά. Γιατί όταν τη νίκη τη χαρά δώσαν οι Θεοί στου Έλληνε, εκείνοι από τα καράβια του βγήκαν την ίδια μέρα, φράζοντα με του χάλκινους θώρα και στα κορμιά του. Και έζωσαν γύρω το νησί, ώστε οι δικοί μα πια δεν ήξεραν πού να στραφούν. Και από τον εχθρών τα χέρια βροχή του έρχονται οι και από τι νευρέ των δόξεων τα βέλη φτάνουν σύννεφο και του σκοτώνουν. Τέλο, χυμώντα όλοι οι Έλληνε με μια κραυγή, χτυπάνε, κόβουν τον άθλιον τα κορμιά, ξεσκίζουν τι άκε, ώσπου του αποτέλειωσαν και του ξεκάναν όλου. Το ξέξει, βγάζει μια φωνή σπαραχτική εν είδε το βάθο τη καταστροφή. Γιατί είχε πάρει θέση σε κάποιο λόφου την κορφή κοντά στο κύμα από πού μπορούσε κάτω να θωρεί το στόλο πέρα ως πέρα. Και σκίζοντας τα ρούχα του, κλαίει και στρυγγλίζει με λιγμούς. Κι άξαφνά δίνει προσταγές στον πεζικό στρατό του και ορμάει κατόπι στη φυγή. Τέτοια είναι η άλλη συμφορά που έχεις μπροστά σου να θρενείς τώρα κοντά στην πρώτη. Αχ, μισήτό μου ρυζικό, πώς γέλασες τους Πέρσες και έσβησε ελπίδες τους. Όσο πικρά η Αθήνα τιμώρισε τον ξέρξη μου, Λες και δεν φτάναν τόσοι άντρε μας που χαθήκανε πρώτα στο μαραθώνα. Για αυτούς να πάρει εκδίκηση ζητώντας το παιδί μου, Ωχ, τι πλήθος συμφορές απάνω του έχει ήρει. Μα πες μου, τα καράβια μας, όσα ξεφύγαν το χαμό, Που τα μπορείς εσύ να μας το πει με σιγουριά. Οι κυβερνήτε των σκαριών που γλίτωσαν. Ρίχτηκαν κιόλας στην ξέφρενη φυγή με πρίμω αγέρι βιαστικά. Όσο για τον υπόλοιπο στρατό μας καταστράφηκε στη βιωτεία. Μερικοί πέσαν κοντά στις βρύσες νεκροί από τη δίψα, ξέπνοι από το λαχάνιασμα. Κύστερα εμεί περάσαμε στη χώρα των Φωκέων Και από τη δωρίδα φτάσαμε στο μαλλιακό τον κόλπο. Που με το άγιο του νερό βρέχει ο σπερχιός τον κάμπο. Κι οι πεδιάδε των Αχιών έπειτα μα δεχτήκαν. Όσοι σωθήκαν και έμειναν και αυτοί είναι τόσο λίγοι. Με άμετρο κόπο διαβήκαν τη Θράκη και ξεφύγαν, που στη γη την Πατρική φτάσαν για να στενάζει τώρα από τον πόθο η πόλη μας για τα κρυβά Νιάτα. Αυτά είναι όλα αληθινά. Και παραλείπω πλήθο τα δεινά που σόριασε πάνω στους Πέρσες ο Θεός. Ω μαύρη μοίρα κι απόνη με τι μεγάλο βάρος χύμιξες πάνω σ' όλο μα το Περσικό το γένος. Όχι εγώ η άμυρη. Πάει, έσβησε ο στρατός μας. Όφανερό φανερό το όραμα με στη νύχτα. Τη καθαρά που μου δείξε στις συμφορές μας όλες. Κι όμως, εσείς πόσο άστοχα μου το είχατε εξηγήσει. Είναι, μια κι η γνώμη έτσι πια το χιορίσει. Θέλω τους θεούς να δαιηθώ πρώτα Και πάλι θα έρθω εδώ μαζί μου φέροντας μέσα από το παλάτι Τις προσφορές μου χάρισμα στη γη και νεκρούς Ξέρω, αυτά όλα γίνονται για ό,τι έχει πια τελειώσει Όμως μακάρι να έρθουνε καλύτερα στο μέλλον Και όσο για σας, το χρέος σας είναι σε αυτή τη συμφορά Πιστές να βρείτε συμβουλές για τους πιστούς Αφέντε. Κι αν το παιδί μου φτάσει εδώ πρωτού να έχω γυρίσει Εσεί παρηγορίστε το και φέρτε το στο δώμα. Μήπω τα τόσο μα δυνά προσθέσει κι άλλο ένα ισχυρού. Μια εργασία του Γιώργου Πητροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση.